Serra de Cavalls Tans emmellers que ara amb tremoles fulles bardegen entre feixes i espadats, trenen arrels amb ossos de soldats i es nodreixen d'oblit i de despulles, sense recel. Per qui fruita la terra? Mentre l'emmella qualla el blanc més dolç, els gemecs de la carn s'han tornat pols i silenci els estralls follls de la guerra Desconcertat, camino per les valls i en favor aquesta serra de cavalls i gira el món impenitent i calla. Segueix la saba el seu camí segut, També la sang del seu, cap a l'eixut, firmament estrellat de la metralla